Este mini consello imos ver como cambiar o idioma do espazo de traballo de Google ao galego. Para facelo, xa temos que premer na icona redonda que aparece na parte superior dereita e que ten o ben a nosa imaxe ou a nosa inicial. Esta icona aparece en todas as aplicacións de Google. Ao premer nela, xa temos unha ligazón para xestionar a nosa conta. Que nos leva a páxina onde podemos xestionar toda a nosa información de Google. Outras formas de chegar a esta son pinchando no cadrado de puntos que aparece nesa mesma posición en moitas aplicacións e dándolle a primeira opción onde pon Conta. Unha vez ali, só compoñer na barra de busca da parte superior a palabra Idioma e seleccionando o primeiro dos resultados, accedemos á sección onde podemos engadir os nosos idiomas predeterminados e alternativos. E aquí, dámoslle a engadir outro idioma E cando apareza, pinchamos na frecha para súbilo de nivel ata que apareza como idioma predeterminado. A partir de agora, todas as aplicacións Google que teñan traducción ao galego aparecerán nos idioma. Sin xelo, verdade? Pois a facelo. Se queres ver máis miniconsellos, non dúbides en visitar a Miña Calde. E se queres estar ao día e enterarte de cando subo novos vídeos, suscríbete e dai a campá para recibir notificacións. Se te gustou este miniconsello, non dúbides en premar Me Gusta. Pon aperta.